Ez is régen volt már, de ideje újból elővenni. Disney Délután! Újult környezetben próbálom feltámasztani korai videósériáimat. Ideértem a Disney rajzfilm sorozat bemutatókat, melyben igyekszem kereteimen belül a Disney legérdekesebb televíziós alkotásait újból felfedezni, már mennyire a Creative Commons még működik. Így hát, minél hamarabb vessük bele magunkat a most következő eredeti Disney rajzfilm sorozatunkba, a 87-es Kacsameségbe. Bár legjobb tudomásom szerint már így is sokan foglalkoztak ezzel a Youtube-on. De hé, ha már egy Emídjas sorozat, ami bár tele van a 80-as évek sorozatainak, tematikai gyengeségeivel, ugyanakkor gondoskodik számos emlékezetes karakterrel, kulturális referenciával, némi elgondolkodtató erkölcsi kérdőjellel, aktuál politikai utalásokkal, mert hát ilyenek is vannak nyilván, és persze magával a sorozat quintessenciájával, az Extreme Crazy As Shit Adventure vaganzával, amiért imádjuk minden egyes mozdulatait. Sőt, a folytatásos kalandokat is ugyanúgy imádtam. Lehet nem túl komplexek, de voltak olyan 4-5 részes kalandok, melyek tudtak valami újat mutatni, ezzel is erősítvén magát a brandet. És úgy érzem, ebből is ki lehet hozni valamit. Sőt, ha már itt tartunk, a 4 részes makaróni epizód is azért ott van a szeren, számos vonatkozásban. Úgyhogy ha ez szintén nem lesz akkor a top dolog, kíváncsi vagyok, hogy közel 3 évtized után mit lehet még kihozni belőle. Úgyhogy javaslom, hogy vegyük elő a 87-es mesék ezen specifikus epizódjait. Csak még mielőtt külföldre utaznék. Sokkal jobbak az adók. A négyrészes kaland első részében a pénzes csatornában találkozunk hősünkkel Dagobert megcsíppel a Disney marketingjénnek abszolút rossz szellemével, amit riválisával a Dreamworks-el, mármint Glomgold-dal, prestízsükkel szájkaratéznak. Elismerem az alajkutyaidat, Glomgold, de túll egy urániumbányával! Hát nekem is van, Macchip! És emellett tökéletes koreográfiánk is arra az esetre, hogyha mondjuk óriási pénzügyi és emellett természeti katasztrófákat is okozunk, és ezzel akarjuk csillapítani a közhangulatot. Boldog karácsonyt kívánunk! És persze kellemes Mikulást és különös Szilvesztert is. Ám mint kiderült, Dagobertet és Glockoldot üzleti okokból hívta magához egy kis kinevű makaróniai herceg, kinek magyar hangja a Pipi Holgersson. És azt hiszem az egyszerűség kedvéért most így fogom becézni ezt a karaktert, aki egy kereskedelmi ajánlatot kíván tenni, hogy megmentse ezzel ország a gazdasági helyzetét. Engedelmetekkel! És mi az apropója ennek az egésznek kérditek? A palotám! Egy hatalmas barlang húzódik, világító gyumolcsökkel. És csak itt, makaroni nyomorúságos barlangjaiban terem meg ez a hihetetlen gyümölcs, Nem kell hozzá elektromos áram, évekig elé... És kis fétálaszt. És persze tökéletes inspirációként is szolgál a leggyegyébb stand-up comedy-s performanszokhoz. Fiatalember, Hajtsd az arcát az ólomlapra! Ma sem hiszem el, hogy ezt hogy tudtam régen szeretni. Úgy jó! Makaróni meg fog gazdagodni belőle? Igen, pontosan ez a helyzet. De én egy arisztokrata vagyok, nem értek az üzlethez. Hát, mondjuk ez is jó észrevétel. Ezért szükséges, hogy a világ leggazdagabb kereskedője dobja piacra ezt a különleges gyümölcsöt. Így ennek fényében a kiski herceg már mint Pippi Holgerzon hercege egy pénzmérési versenyt rendez, hogy eldönthesse melyikük kaphatja meg a világító gyümölcsök eladási jogait. És innen kezdődik meg hivatalosan a két kacsa oligarha pénisznövelő versenye. Most csodálkoztok, én azon vagyok meglepve, hogy egy kurva alsónemű nincs rajtuk. Jegyezd meg Dagobert, én fogok nyerni, kerüljön is! És ezzel mit akarsz mondani? Csak azt, hogy búcsút mondhatsz a vagyonodnak! <gül> Így hát első fázisként Glongolt felbéreli a sorozat pár másik esztétikus szereplőit, a Bigi bolyokat, hogy 10 millió modjára is betörjenek Dagobert páncéltermébe. És igen, ez az a banda, akik sok szempontból sem tűnnek esztétikusnak. De ha csak önmagunkra nézünk, talán megtalálhatjuk az azonosulási pontot. Mi megpróbáltunk betörni oda legalább százszor már, de Dagobert mindig csaptába ejtett minket. De ezúttal totális háború van. Hát ez aztán szintén kellett. Tiszolgáltatjátok a hadsereget, én pedig ellátlak titeket modern fegyverekkel. Áll az alkú. De a legmegosztóbb, stereotípus kód főhősünket nem ilyen fából faragták, ugyanis a speciális kompültere segítségével, amivel egyébként az Azonos című Nintendo játékokban tudunk válogatni a pályák közül, felkészül a rohamostagra, ami eléggé hasonlít a miénkre. Poszgósították az összes rokonukat! Hívjuk a rendőrséget! Nem, az én vagyonom! Az én harcok! Das is mein Kampf! És Dagobert igyekszik is kiátszani a Plants versus Zombies-t a bigibolyokon. És ha nem haragszatok a hitelesség kedvéért, kicsit megeditáltam ezt a szakaszt. Miért nem vigyáztál macskaszep? Macskaszep! És ehhez mit szólsz Dagobert? De most azért! Megnézem, nősül itt! Ne Burger, ne! Ez egy... Csabda! Csak hogy a Nagy Bigi közben feloldotta a szuperzsarú achievementet és már épp a revans felé tart, amikor... Rajta! próbálj csak meg! Nem tesz meg, megcsin, Ez az öltözik egy 60 mm-es lövedéket sem eresz át! De primitív fusi gépek! Az én űrruhám 2 millió voltig szigetel! Ebben a tankban ugyanis 61 mm-es lövedékek vannak! Az 1 mm-rel több mint kell! Az az Dagobert azonban továbbra sem bíz semmit a véletlenre, így beszerez feketén egy olyan lőfegyvert, amit szerintem az orosz haderő is megirigyelne. Ez itt, Merta! Mondjátok, nem gyönyörű! Ide állítottam az ajtó elé, ha valaki megpróbál bejutni ide, akkor... BOOM! BOOM! <síl> <síl> hmm, szerintem Hmm...Szerintem tapsi ebben már négy évtizede megelőzött téged. De hát, mindig van hova fejlődni. Hopp! Ott már az a botom! Ne! Dagobert bácsi! Hát majdnem. De a robbanás következtében a páncéltere minstabil lett, ami viszont a bigibolyok helyzetét erősítette meg. Hát, Mecca! Ah! Wow! Oké, okay. nem nagyon akartam idehozni ezt a témát, de úgy néz ki, hogy a bigibolyok hivatalosan átváltoztak pedobolyokká. Jó, tudom, nem éppen fár dolog ezt újból felhozni, de tapsi itt is van egy elejéremeg performance. De vajon hova lett Gobert bácsi vagyona? A pénz beesett az alagsorba! De hiszen itt nincs is alaksor! Akkor építesz itt aztán kitakarítod! Megyek, veszek egy habfürdőt! Így az epizód levő részében hőseink a pénzt hajkurázzák szakszerte a városban, és még a Bigi boyok is beszállnak a buliba. Láttátok milyen képek vágtak a kis hülyék? Oké fiúk, adjátok abban mi iskedés ebben a kosztümben. De, de, de bigi. Hát a Biggie Telegator dolla talán még több lenne. Zengen tőle a város, yeah, yeah. De a csapataink továbbra is a vízvezeték rendszert baszkurágatják, hogy mindenki maga szerezzen meg leghamarabb a Zsuzsot, ami éreális módon egy közeli Manzártón köt ki végül, ami az magába foglalja és feldertornyosítja azt. Összefüggés? Csak hogy a bigibajok is részesedést akarnak így, mi lesz Dagobert végső ötlete? Tudom már, hogyan mentjük meg a pénzemet a bigibajoktól, úgyhogy nekik adom! Mi beszélsz? Wow, na ez aztán fejlődés! Szomorú, hogy egy fiktív karakter erre előbb vállalkozik, mint egy igazi élő politikus. Mi a mértő ez? Még, még. Dobjálszok mindet. mindent. Azt hiszem rövidesen... FLESÜH! Jól van, na ez sem így történt meg. De hát ez a zsáner már csak ilyen. Majd a climax követő követő csicsikaszünet után átváltunk a Macaroni Kaland következő részéhez, a Gonosz Bána című epizódhoz. Ami valami miatt eléggé ismerősnek tűnik nekem. De lehet, hogy ez csak egy korai Delfi-ralz filmből van. Inkább azt derítsük ki, hogy milyen bonyodalmak alakulnak ki ebben az epizódban. Mindenki kíváncsian várja kibizonyul vastagabbnak? Dagobert meg Csíp, vagy Flithart glopgolt? Dagobert bácsi vágja azt a forró fejű vén zsugorit! Ne beszélj forróságról! A légkondicionáló elromlott és nincs jélkocka ebben az egész házban! Á, jó legyen. Amúgy is eléggé limitált időnk van ezen változtatni. Szóval, míg a makaroni verseny tovább zajlik, Niki, Viki és Tiki saját klíma elleni akciót folytatnak. Azzal, hogy megpróbálnak egy kis jélkrémhez jutni. De lehetőleg kultúrát módon. Csak hogy kiderül, hogy a piacot elektronikusan üzemeltetik, amivel önmagában nem is lenne baj, hogyha nem volna ilyen kibaszott ijesztő. A fiúk ugyanakkor az éjszaka közepén is felfigyelnek az iparák különös viselkedésére. Nem tudti prutitárulnak, az már biztos. A sofőrök valami rosszban sántikálnak. Leharapom a fejem, ha nem. Most mi van? ideket ez nem emlékeztet a taxis blokádra? A fiúk nem sokkal ezután rájönnek arra, hogy a fagylatkocsik Dagobert pénzét szállítják el egy kikötő mellett strázsáló ürgéhez, akit hamar lepleznek egy klasszikus rajzfilmes manőverrel. És most öregem, válaszolni fogsz néhány kérdésre, megértette? Dagobert bácsi! Scooby-Doo monírok! Wow! Frinthart-Glomgold kémei mindenütt ott vannak. Nem bízom, abban a jutványcsalóban, úgyhogy át kell vennem. Hajon szállítod el a pénzedet, nem repülőképen? Soha senki sem fogja megtudni. Tudom, ezért vagyok én a világ leggazdagabb kacsár. És persze egy gyors dramaturgiai invert a következő, egyébként népszerű jelenetben. Dagobert bácsi, Wimpleman úr szeretne beszélni veled. A könyvelő? Veszed be! Van egy jó hírem és van egy rossz hírem. Mi a rossz hír? Sajnos idén nem tudunk nyaralni, mert a katatörvény minket is megszopatott. Mi? Akkor mi a jó hír számomra? Hogy a vállalkozást mostantól külföldön folytathatod. Jó van, na, vissza az eredeti sztorihoz. Elsiet a fagylaltóm? Egy tengeri szörnyet észleltek. Egy tengeri szörny felfalta a fagylaltomat? Ebben a specifikus jelenetben kiderül, hogy egy tengeri szörny a Dagobert pénzszállítmányát, és erre a szakaszra biztos mindenki emlékszik, mivel... emlékezetes slapstick humora van. Minden rendben már, fiúk! Kiség elvesztettem az esemet egy percet sem veszíthetünk, gyerünk! MEG kell MENTENÜNK A a Na, mi ez? Már az üvegszávas internetet is baszkodják? Ha, mi a...? Nem feledkezhetsz meg arról a bizonyos referenciáról. Ugyan miről? Pff, ebben a mental breakdown-ban volt bármi egyéb rejtett tartalom, amit nem vettem észre? Deskap. ugyan mit? Ó, Isten. Na jó, először is ad vissza az alsógatyámot, ami egyértelműen nincsen rajtam, és másodszor... Jól van, beszéljünk arról a bizonyos eseményről. Aki esetleg nem tudná, arról van szó, hogy a Magyar Televízió Disney délután műsorblokjának 1993. december 12-ei adásában a kacsamesék akkori rerunjában egy olyan tragikus eset történt, amire szinte minden élő magyar ember emlékszik, aki szemtanúja volt ennek az ominózus pillanatnak. Fel! I Ezt az epizódot különös hirtelenséggel szakították meg, mert az akkori miniszterelnökünk Antal József akkor távozott az élők sorából méghozzá különös hirtelenséggel. Ez nemcsak hogy kemény traumát okozott azon generáció nézőinek, aki éppen ezt fogyasztotta, de rendkívüli intenzitást gyakorolt az azt követő évtizedekben számos vonatkozásban. Szállóigék is mély készültek erről az eseményről, melyek nem pusztán az eseményre reflektáltak, de ezzel együtt jelezték azt is, hogy a magyar demokrácia és a jogállomiság onnantól kezdve gyökeresen megváltozott ha már a rendszerváltás nem is múlt a felül, de ennek a folyamatnak is komoly mérföldkövének tartjuk. És alapból nehéz egy olyan politikusról beszélni, aki elvileg sokkal európierebb volt, mint bárki itt eddig ismerhettünk. Nyilvánvalóan csak egy sokkal hozzáértőbb ember tudja ezt igazolni. Azt is nehéz megmondani, mi lett volna a magyar állam helyzetével, ha mondjuk kicsit tovább húzta volna, de az biztos, hogy közel három évtized után, ami ő utána jött, elég világossá tette számunkra azt, hogy mindez mit hagyott maga után. Szóval összességében, amikor erre emlékszünk, nem csak egy magyar generáció gyerekkorának és fiatal felnőtt korának teljes bizonytalanságát idézzük fel, de ezzel együtt arra is emlékezünk, Antal József nélkül is bizony az életünk rosszabb lett, mint valaha. De hát azért valljuk be, hogy ennek a kormánynak is rengeteg mindent köszönhetünk. Például propagandista humoristákat. Mi hiányzott ennek az országnak? nem egy nemzetközi űrközpont. Élvezzétek a vidám életet, magyarok, és most érjünk vissza az eredeti témához! Dagoberték kiderítik, hogy mi történt az elsület rakománnyal, csak hogy hirtelen a partijorség letartóztatja őket, és elkísérik őket Grimic admirálishoz. Hol van a pénzem, te átkozott vén kalóz? Sajnos eltémeztet a házamat meg csip. nincs nálam! Jobban mondva a helyi Xorn herceghez. Akkor hol van? Sajnálom meg, úr, de ezt nemzetbiztonsági okokból nem közölhetem. Nos, hogyha arra gondolok, amire gondolok, akkor that sounds fair. <tell> Ideviteket! Azt ajánlom, ne álljon az utamba, amikor elvitolázom a vagyonom maradékával! Gyertek fiú! És persze ilyenkor az egyetlen logikus megoldás jöhet számításba. Donald kacsa! Yeah, why the fuck not? Mint tudja elsüllyedt a hajója. úgy gondoljuk, hogy a mi szuper titkos szuper objektumuk tette. Egy szuper objektum? Mivel jösszítettek? Egyszerű, tartsatál volt tőlünk a nagybátyát. Akárhova megy is, maga ne szem elől. Mindenről tájékoztatom, ami Nos, talán ennek is van értelme. Végtére is ezt a donát kacsát jobban meg lehet érteni, mint a későbbi változatát. Aki egyébként egy másik alkalommal is szintén kacsa volt, de értelmesen kommunikált. Valószínűleg az évek alatt eléggé elromlott a hangja, és hát sokáig kellett várni, hogy ez valahogy visszajöjjön. maga hívan, tudós! Sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe, bögre, sárga bögre, görbe bögre. Na, ezt sosem tudtam kimondani! Elkalandoztam, bocsi. Szóval Donald Dogobertel vigyáz a maradék pénzrakományra, és várja az alkalmat, hogy egy metálisan kinéző bána felfalja őket. Jó Szent Jónás! Tényleg egy szörnyetek! kiderül, hőseinket egy hatalmas tenger alatti járó nyelt el, aminek konkrét magyarázata is van. Tudod! Van egy bizonyos búpalack nevezhető feltaláló, aki tervezett egy tenger alatt járót hatalmas báldának átszácba. A szupermobi olyan gyors, hogy semmi sem éri utól. Ja, nem is beszélve arról a hihetetlen ammókészletről, amit a dumgai csak megirigyelne. Elég fegyver van itt egy egész potta elsülyeztéséhez. Vagy egy egész bolygó megsemmisítésére. Lehet, hogy a kínaiak már nagyban dolgoznak ezen, úgyhogy addig élvezzük az életet, amíg még lehet. Nem sokkal ezután megtalálják a tenger alatjáró feltalálóját, akit szintén glongolt csicskított be, hogy ezzel is szabotálja a versenyt. Maradjon mobilent a tengerben, amíg meg nem nyerem a makaróni pénzversenyt. Elintézem, hogy megkapja a López-díjat. Igen, a legnagyobb elismerést, amit egy tudós csak kaphat. Nem tudom, hogy miért, de ez a figura valamiért egy megamás sablon karakterre emlékeztet. És ha már itt tartunk, ez a csávó a videojátékipartban sokkal jobban elhelyezkedhetne. Ah, bár csak elhagyhatnám ezt a béna helyet. Baszki, semmit nem lehet csinálni. Annó játékokat csináltam a laptopomon, de nem tudtam elviselni ezt a hideget már. Csak hogy Dagoberték azon mód megrongálják a vezérlő berendezést, hogy megbénítsák a tenger alatt járót. Verd gyorsan! De mivel? Törd a fejed Oké! Én nem ilyen fejtörése gondoltam! Viszont így a jármű mozgás lett mit tesznek hát erre hőseink? Áj! Ha lerohantok soha nem jutunk ki az árokból! Én nélkülem! Ez a hajó semmire se jó! És erre olyas valamit műveld a Gobert, amitől biztos berosáltak. Kidobja a saját pénzét! a felszín! Ez nem lehet igaz. Ura! Ura! És az epizód kötelező epilógusában dagober pénzét átmenetileg befagyasztják, de egy vidám tanulsággal is gazdagabbak lettünk. Igen, úgy látszik glomgolt fondorlatos terve. füstbe, az azaz vízbe ment. Te miért vagy itt? Inkább ugorjunk a harmadik részhez a tengeri kalandokhoz, amelyben Dagobert ezúttal a jól ismert kvák kapitányjal folytatja a kalandot, akinek magyar hangját talán felesleges ismertetnem. Olyan, mint egy karácsonyfa a mindenki fáján! De talán még valamivel fel tudom dobni a dolgot. egy inspirált, hogy azok a pinák, az a hét pina, az, az akar engem. Magyarul megpartiztak. Mm. Természetesen szakidani és Dufi is részt vesznek az akcióban. Teljesen felöslegesen. Beteszitek a pénzt a táskába, aztán kinyitjátok a szeletet és... <tűz> ...már is indul a pénz fel, fel, fel! Hű, <tűz> mint az árak! Ezt nevezik inflációnak! Majd miután a kis csapat összeverbuvállódott, saját űrkabinnyugbab felkutatják Dogobert pénzét az óceán felekén. Csak hogy a pénzgyűjtés közben hirtelen a retróságból szabadult, élő dísznövények birodalmába kerülnek teljesen értető okokból. Tudni akarom, hogy mi csináltatok a pénzembe! Ó, tehát beismered, hogy beöntötted a tengerbe? Persze, de a lényeg az, hogy vissza akarom kapni! Akkor elkövetted a legundorítóbb bűnök egyikét? Szemeteltél? Szemeteltem? Nem szemetelt a szemét! Ennek örömére egy kis dramaturgiai töriórát is kapunk. Épszázaduk óta dobáljátok a hulladékokat a mi birodalmunkba! És most már mérgeket és vegyszereket is bedobáltok, amik megmérgezik az óceán vizét! És ami még több, hogy rosszabbnál rosszabb gyerekeknek gyártott audiovizuális vizuális propagandákkal próbáljátok tisztára mosni magatokat. Bár van köztük tényleg olyan, amelyiknek tényleg van némi értelme, de ki ezeket manapság? Arra tényleg benneteket, hogy dolgozzatok a személytelepünkön 400 évig! Semmi bajnag, a úr, az egyik csak száz év! Majd miután felfedezik a pénzzel teli egy víz alatti civilizáció kellős közepén, megpróbálják mindezt a felszínre hozni. Hogyan kérditek? A Loser FC összekocsva egy Discovery műsorból lopott házi praktikák alapján készített oxigénkészítményt, ami olyan mennyiségű buborékot hoz létre, aminek segítségével felviszik az egész várost a felszínre. Bár fizikailag nem tudom, hogy a való életben ez hogy valósítható meg, és ez már önmagában is meghaladja az emberiség tudományát, de én mókával is szolgálnak, mert. Csicciccí! Megre egy intelliges giant monster! Megállj, Dagobert! Gyere vissza a mi, a mi szemetünkkel! Köszönjük, Dagobert úr. Ez egy hihetetlenül respektálható dolog, amit szintén csak egy animált milliómos kacsa tud megtenni! Majd így az Atlantis nevű kulturális szeméttározó a felszínre kerül. Hogy jutottunk fel ide? van oh, kapitány, és tufi jó voltám. És Daniéból hála a szuperbúj És köszönet a jövőbelátó képességünknek, hogy belekóstolhattunk a midbusters -be. Azt hiszem, a kisfajtásaik megérdemelnek egy kis jutalmat. É, nekem is <Szorítan> Végül az utolsó, Pénz a mérlegen című részben, Makaróniba ismét, ahol a verseny főhelyszínén Pipi Holgerzon hercege glongolddal várja Dagobertet, hogy lemérhessék egymás péniszé, <kül> már mint pénzét. Csak hogy glongolt sem bíz, semmit a véletlenre, így ismét ide fuvaroztatja a pedó, mármint bigi bolyogat, hogy intézzék el Dagobertet. Távol fogjátok tartani Dagobert megcsípet és a vagyonát a mérlettől, amíg én tárgyalok a nagy kiskivel. Hé, van viskia? Um... Legyen inkább ez a kategória! Fel kell nézni rá! A képernyőre néz fel, ostoba tök fejű. Nem akarom, hogy Dagobert a mérleg száz méteres körzetébe belépjen! Csak hogy amilyen dramaturgiai csavarokkal operál a sorozat úgy képes az órunkra kenni egy kis... ...vándorló palota referenciát? Minden esetre ezzel a módon juttatják el Dagobert pénzét makaróniba. Én nem látok semmi. De ezért csak tovább, látod? Az ott olyan, mint egy csirke, ott meg van egy-egy tálteles sütkrupli van. Huh, ez egy-egy like Csak hogy a Bigiboyok felfedezik az anime koppintást köszönhetően annak, hogy a fiúk megfeledkeztek a felhőcsinálásról. Egy métikus extra profit keresés miatt, ami annyira felesleges, hogy ezt inkább átugrom. Ön mondtál hogy pip, pip uram, mindjárt visszajövök. Ó, de örülök már, azt hittem, hogy a tüdőm sipolt. Glongold ez alatt rádión utasítja a Bigi még hozzá. olyan elegánsan, ahogyan a Persepolisban árulják az Abba és Bee lemezeket. Nagyon szeretheti a kabányját, ha még beszélget is vele. Igen, közel állunk egymáshoz. Abba? Ne hagyja? Ó, már túl késő, felfedeztek. Glongold repülői! Mert csak lenne egy évem, akkor csörcsőr ellen támadnék a mocskokra. De kvack nekiveti magát a bigibolyoknak még hozzá, nem is akárhogyan, mint. Dragon Ball Evolution bósittel. De ezzel is lazában tud lezuhanni. Ne haragudj a felhőgép miatt! Ez a verseny rengeteget jelent nekem, és nem fogom megnyerni miattatok, és én még azt hittem, hogy egy napon a nyomdokaimba fogtok lépni, de most kiderült, hogy tévedtem! Hát itt most nagyon meg kell hatodnom, bár lehet, hogy itt most szakértő segítségét fogom kérni. Te mit gondolsz, Monin? Nem érzem rajta megbánást. Lássuk be, mi csupán nyavajás, hebehúrgyak, kétbalkezes, ostoba kiskacsák vagyunk. Igen, és még annak is ócskák. Oh, oh, oh. na azért csak várjuk ki, hogy vajon 9 év után hogy fogtak erről vélekedni. Ám amikor a bigi lelassítják őket, a fiúk csak azért is képesek egy kis szart kavarni. Nem pusztán lekapcsolják a vadászgépeket, de a lökés hullám által kiröpítik Dagobertéket, méghozzá olyan elegánsan, hogy a gyalogakuk préri farkasának nem volt ilyen gyűrűkora hosszúságú befejezése. Dagoberték persze földet érnek Longold rezidenciájába, így a fiúkra marad, hogy megnyerjék a versenyt. Egyetlen módon győzhetjük csak le ha megtaláljuk Atlantis kincsét! Remek! Mi majd segítünk nektek megkeresni! Ben touch. touch! Stranger danger! Közben azonban megfejtik a rejtélyes kincs búsítet, és ezt is bevonják az epizód végére. Hé, Megmondjuk nektek, hogy hol a kincs, ha lemásztok ide, és kivésztek minket! Mindjárt ott leszünk! Oké okay, magok! Hol van az a kincs? Mindjárt a hátatok mögött! Ha, ha. Hol és itt, ha politikus lennék, valószínűleg még élvezném és... Győztem! Hurrá! súly! Tudtam, hogy csalták És egy csaló nem nyerheti el a világító gyümölcsöket, nem, nem, nem? Hogy a faszba képes pár kicsi ólomrúd ekkora súlyt okozni? Neked van valami elképzelésed, Deszka? Ja, erről van szó, teljesen egyetértek vele. Várjál, az mi a fa? Hiszen Dagobert bácsi és Dani életben vannak! Sajnáljuk, hogy cserben hagytunk téged, Dagobert bácsi! Cserben hagytatok? Hiszen ti vagytok a nap hősei! Hála nektek, még mindig én vagyok a leggazdagabb kacsa a világon! Ha, milyen gyorsan karaktert váltott, nem Manin? Nem érzem rajta megbánást. És gongolt csak egy szegény nyambat második. Szegény? Akkor talán érdekelni fogja, hogy szívesen megvenném ezt a csodás beszélő kabátot? És ez volt egy kis ízelítő a 87-es kacsameségből. Mindenféle agyabeteg, logikátlan, fizikát meghazutoló momentekkel, meg olyanokkal is, amelyek miatt utálunk magyarnak lenni. De hogyha mindezeket háttérbe helyezzük, egy abszolút mesterművet kapunk. Nyilván itt nem tudtam többet mutatni, de nem is kell, ez a pár epizód is elég le tudja kötni a mai nézőközönséget is. Ezen kívül még számos vizuális ingert, őrültebbnél őrültebb kalandot és rengeteg új karaktert vonultat még fel a sorozat, és ezt az univerzumát még jobban ki is tudja bontani. A reboot-tal együtt máig hiánypótló mester munka a Disney-től, annak ellenére, hogy tartalmilag előfordulhatnak némi kritizálható elemek, de pont ezek felfedezésével lesz a sorozat annyira egyedülálló. Amíg a Disney nem akarja ezt a franchise-át is modern live-action mozifilmben elkúrni, csak ajánlani. Tudom. És amíg ez a formátum tartja magát, elkerülhetetlen, hogy foglalkozzak a Csipett csapattal is. Az igazival. Na erről van szó. Köszönöm a megtisztelő figyelmet és... Várjunk egy kicsit? Most léptük át a 200. videót és a 200.000-es összmegtekintést is. Tudjátok mit jelent ez? Erőmmel jelentem be nektek, hogy idén szeptembertől biztos, hogy nem fogtok engem látni többé. Legalábbis ide haza biztos, hogy nem. Nem biztos, hogy ez feltétlen rossz dolog. Te mit gondolsz erről, Deszka? Hát bizony. Ha tetszett a videáját, de akkor is like és jó akarok! Rendben van! De a szépen, bajban, vészben, Félnek nem kell, ezt a ízten! De ha félsz, és csak meg a test. Hú.